Yle Kioski esittää. Tämä on Täydellinen maailma ja Jussi Latvala. Tervetuloa Täydelliseen maailmaan, jossa Vasemmistoliitto on laittanut asiat kuntoon. Pitkään väitettiin, että globaali talous vaatii Suomea milloin leikkaamaan, milloin alentamaan veroja ja milloin tukemaan suuryhtiöitä. Täydellinen maailma syntyi, kun nämä väitteet kunnolla kyseenalaistettiin ja katsottiin globaalikapitalistin bluffi. Suomesta rakennettiin yhteiskunta, jossa pääoma on renki eikä isäntä. Enää kansainväliset sijoittajat eivät kahmi kaikkia voittoja tileilleen vaan yhdessä luotu taloudellinen hyvä jaetaan reilusti ja oikeudenmukaisesti ihmisten kesken. Täydellisessä maailmassakin markkinatalous toimii, mutta säädellysti ja työntekijän oikeuksista huolehtien. Kaikille on laissa turvattu minimipalkka, mutta itse asiassa yhä suuremman osan hommista hoitavat robotit. Se tietää enemmän vapaa-aikaa ihmisille, missä mukaan on määrätty, että työviikon on oltava juuri viisi, eikä vaikka nelipäiväinen. Eikä elämä olekaan pelkkää työntekoa. Täydellisessä maailmassa jokainen saa olla sellainen kuin on. Eivätkä ahtaat sukupuoliroolit enää sido ihmisiä. Eriarvoisuuden poistaminen ei ole vain palkkakysymys. Vaikka ihmiset ovat erilaisia, he ovat samanarvoisia. Ihmisten lisäksi täydellisessä maailmassa arvostetaan luontoa ja eläimiä. Metsänomistajia palkitaan, kun hakkuita lykätään, fossiilisilla polttoaineilla ei enää ilmakehää saastuteta, liha on yhä useammin juhlaruoka eikä joka aterian vakioaines. Täydellinen maailma on nimenomaan maailma, ei vain Suomi. Sotilasliittoja ja asevarusteluja purkamalla rauha leviää joka puolelle. Talousjärjestelmä on reilu kaikille yhteiskunnille ja demokratia kukoistaa ympäri planeettaa. Tervetuloa täydelliseen maailmaan Vasemmistoliiton puheenjohtaja Li Andersson. Kiitos. Käytiinkö me äsken sun mielestä sellaisessa täydellisessä maailmassa, joka olisi vasemmistoliiton ehkä jonkinlainen utopia? No se todellakin käytiin. Okei. Ja täällä, että kuulostaa ihanalta paikalta. Mahtavaa. Onko jotain, mitä sun mielestä pitäisi ehdottomasti lisätä tohon äskeiseen kuvaukseen, vaikka ehkä siinä nyt aika paljon tuli vasemmistoliiton tavoitteita? Kyllä, tuli aika kattavasti meidän eri tavoitteita ja mä tykkäsin myöskin siitä, että puhuttiin maailmasta eikä vaan Suomesta se globaali ja kansainvälinen ulottuvuus olisi mukana. Ehkä sellainen sukupuolten tasa-arvo vielä, että se tuli tavallaan niiden normien kautta – mutta myöskin se, että se toteutuu myöskin käytännössä, kun katsotaan toimeentuloa esimerkiksi tai työmarkkinoita. No Li Andersson, minkä takia me ei vielä eletä Vasemmistoliiton täydellisessä maailmassa? Mikä sitä tällä hetkellä estää? No kyllä mä luulen, että yksi iso este matkalla sinne on juuri tämä globaali kapitalisti, joka siinä mainittiin – ja se, että totta kai meillä on maailmassa aika vahvoja tahoja, joilla on paljon rahaa ja myöskin vahvoja taloudellisia intressejä, ikään kuin säilyttää oma valta-asemansa. Se näkyy esimerkiksi nyt, kun puhutaan ilmastonmuutoksen hillinnästä ja torjunnasta, niin fossiilitaloudessa on edelleen hyvin paljon rahaa globaalilla tasolla ja niillä on sitten tietyt omat intressit ikään kuin hidastaa niitä muutoksia, mitä meidän pitäisi saada aikaan. Ja, ja samaten ne meidän esitykset työaikaan liittyen tai tulojakoon liittyen, niin, niin tietenkin lisäisi tasa-arvoa radikaalisti, mutta tarkoittaisi sit taas sitä, että nämä suurimpia sijoitustuottoja tai pääomatuloja saavat, niin saisivat vähemmän kuin tällä hetkellä. Niin. No, Tämä onkin mielenkiintoista. Jokaisella puolueella on tietenkin oma ydin joukko, jolle sitten puolueen täydellinen maailma – olisi varmaan hieno paikka. Mutta jos miettii sellaista tyyppiä, joka vaikka ihan ammatikseen sijoittaa rahaa erilaisiin – firmoihin ja mahdollistaa näin näiden firmojen kasvun ja toisaalta sitten käärii osan voitoistakin, niin olisiko Vasemmistoliiton – täydellinen maailma tämmöiselle ihmiselle kovin täydellinen pa paikka, jos tienaa sillä, että sijoittaa rahaa ja käärii voittoja? No mä ajattelin, että se olisi täydellinen maailma myöskin niille ihmisille sen takia, että, että me tiedetään – ja meillä on itse asiassa tästä vielä aika epätäydellisestäkin maailmasta niin aika paljon tutkimustietoa siitä, että, että sellaiset yhteiskunnat, joissa kuilut eivät ole kovin isoja tai tuloerot eivät ole kovin isoja, niin ne on itse asiassa turvallisempia ja, ja hyvinvoivempia niin kaikille, jotka siinä yhteiskunnassa elää, eli myöskin niille suurituloisimmille ihmisille. Et sehän ei tarkoita eihän meidänkään täydellisessä maailmassa olla kielletty sijoitustoimintaa tai kielletty rikastuminen, mutta totta kai se näkyy siinä, että, että kuitenkin pyritään nykyistä tasaisempaan ä, tulojakoon ja, ja globaalistikin erityisesti siihen, että, että vauraus jakautuisi nykyistä tasaisemmin. Mutta eli vasemmistoliiton täydellisessäkin maailmassa voisi olla työkseen pääomasijoittaja? Kyllä varmasti voisi olla, joo. Joo. No sä äsken mainitsit, että on kuitenkin olemassa tämmöisiä voimakkaita tahoja. Ehkä energia-alaa, muut tämmöiset isot taloudelliset – bisnekset, jotka tällä hetkellä estää sen, minkä takia me ei eletä täydellisessä maailmassa. Onko suomalainen demokraattinen järjestelmä – ja vaikka vasemmistoliitto puolueena sit, niin voimakkaita voimia, että tämmöinen täydellinen maailma on jotenkin realistisesti saavutettavissa? No mä kyllä siis siinä mielessä demokratia-uskovainen itse, että kyllä mun mielestä meidän pitää pitää kiinni siitä ajatuksesta, että kansanvaaleilla valitut edustajat, niin heillä pitää olla myös oikeus ja valta säännellä markkinoita ja, ja niin kuin puuttua esimerkiksi, jos nyt katsotaan finanssipuolella ää, sitä, mitä on tapahtunut niin Euroopassa kuin Yhdysvalloissa viimeisen kymmenen vuoden aikana, niin tavallaan osoittaa sen, että silloin kun asiat menee huonosti ja tulee kriisi, niin sitten se on kuitenkin julkisen vallan vastuulla Ää, turvata ihmisten saatavia tai pitää pankit pystyssä niin ja niin poispäin, Et kyllä julkisella vallalla pitää olla sellaisia päättäjiä, jotka myöskin ovat halukkaita ja tarpeeksi rohkeita, että ovat valmiita suitsimaan ää, näitä voimakkaita bisnesintressejä siellä, missä se on sen yhteiskunnan kokonaisedun kannalta Perusteltua. Okei, eli vasemmistoliiton täydellisessä maailmassa pankit ei vaan kaatuisi ongelmatilanteissa valtion syliin ja päättäjien syliin ja demokraattisen järjestelmän syliin, vaan demokraattinen järjestelmä myös suitsisi niitä, asettaisi nykyistä tiukempia rajoja. Kyllä, ja jopa ehkä niin, että jos pankit, silloin pankit myöskin joutuisivat kantamaan vastuun ja, ja seuraukset siitä omasta holtittomasta riskinotosta. Että tällä hetkellä se on mennyt niin, että pankit luottavat siihen, että ne ovat liian isoja kaatuakseen. Eli luottavat siihen, että julkinen valta sitten aina tulee vastaan ja tukee, koska, koska päättäjät arvioivat, että ne seuraukset muutoin pankkijärjestelmä julkistalouksille olisi liian niin kuin suuret. Että tämä on käytännössä ollut nyt se, mitä on tapahtunut niin Euroopassa kuin Yhdysvalloissa. Ja kun julkinen valta sitten käyttää rahaa siihen, että ne korjaa pankki. Pankkien aiheuttamaa vahinkoa, niin sitten ne yrittää ikään kuin tasapainottaa tätä taloudellisesti sitten nipistämällä julkisista menoista, joka näkyy tavallisten ihmisten arjessa siinä, että leikataan koulutuksesta esimerkiksi tai, tai sosiaaliturvasta. Hmm. No hei, hyvä Li, kun mainitsit sen, että saat demokratia uskovainen, koska tämä mua just kiinnostaa puolueiden puheenjohtajissa, että missä määrin poliitikot ja varsinkin te puheenjohtajat mietitte erilaisia utopioita. Niin miten paljon sä poliitikkona, eduskunnassa, muilla – foorumeilla mietit täydellistä maailmaa vai onko se enemmän sitä, että mietitään sitä, että mikä nyt on mahdollista ja mihin – nyt sitten talous tällä hetkellä taipuu ja voidaanko nyt johonkin laittaa parisataa tuhatta euroa lisää? No mä, se, mitä musta tekee, minusta tekee politiikasta taiteen lajin, on se, että sun pitää, sun pitää miettiä sekä että – et sun pitää olla joku käsitys äh, siitä unelma maailmasta tai utopiasta, siitä suunnasta, mihin sä haluat yhteiskuntaa kehittää. Sun pitää tietää, miksi äh, sä haluat kehittää sitä suuntaan. Sun pitää olla aika selkeä ihmiskuva. Äh, yllättävän paljon niin politiikassa itse asiassa pelataan just eri puolueiden ihmiskuvilla, et ne on niin yllättävänkin vahvasti läsnä mun mielestä silloin, kun puhutaan vaikkapa aktiivimallista tai sosiaaliturvasta. Mut tietenkin, jotta sä oot taitava politiikko, niin sun pitää myöskin nähdään, että mitkä ne saattaa sitten olla ne vaikkapa seuraavan neljän vuoden aikana tässä, tässä niin reaalimaailmassa, sellaiset pienet askeleet, mitä otetaan sinne sun niin utopian suuntaan. Et silloin, kun sä pystyt yhdistämään konkreettinen päivänpolitiikka semmoiseen laajempaan visioon, niin, niin silloin poliitikko on mielestäni oikea, oikeilla jäljillä. No, minkälainen on sun ihmiskuva, <laughs> Li Andersson? No, kyllä mun ihmiskuva on, on siinä mielessä niin hirveän positiivinen, että mä oon sanonut, että kyllä mä niin lähden siitä, että et jokainen meistä on tavallaan tuskallisen tietoinen siitä, että tämä nyt saattaa olla tämä ainoa kerta, mikä meillä on tämän maapallon päällä ja niinku kaikki ihmiset pyrkii tekemään parasta siitä ajasta. Ja että ihminen on niinku lähtökohtaisesti kuitenkin sellainen olento, joka haluaa olla aktiivinen ja haluaa tehdä asioita. Mutta sekin on totta, että, että sitten meidän elämään saattaa tulla vastaan sellaisia tapahtumia tai sellaisia tilanteita, jotka sitten vaikuttaa niin hyvin oleellisesti siihen, että minkälaiseksi se sun elämä muodostuu. Ja ne ei ole aina myöskään sellaisia, mihin me voidaan suoraan itse vaikuttaa tai suoraan itse valita. Et paljon me tiedetään, että ihmisten perhetausta esimerkiksi vaikuttaa siihen. Se, että omat vanhemmat ovat ollut niin lisää huomattavasti todennäköisyyttä sille, että itsekin joutuu esimerkiksi toimeentulotukeen nostamaan. Mutta jos puhutaan esimerkiksi perustulosta tai sosiaaliturvasta, niin mä en allekirjoita sitä ajatusta, mikä monet esittää siitä, että ihminen on niin kuin lähtökohtaisesti laiska ja itsekäs ja häntä pitää aina rangaista ja kontrolloida, jotta hän tekee jotain yhteiskunnan kannalta fiksua tai, tai tekee töitä esimerkiksi. Eli luotat siihen, että ihmiset on lähtökohtaisesti hyviä ja haluaa tehdä asioita maailmassa. Kyllä, kyllä. Mikä sut on Vasemmistoliiton arvoissa ja visioissa alun perin sitten saanut pauloihinsa, kun selvästi mietit myös jonkin verran utopioita ja täydellistä maailmaa? Ää, kaksi asiaa, mitä mä muistan että silloin, kun mä olin nuori, ää, alle 20 ja ja löysin ensin vasemmisto, nuoret ja sitten puolueen. Ää, Ensimmäinen oli se, että mua on aina viehättänyt vasemmistoliitos se, että saa tavallaan sekä kunnianhimoisen ympäristöpolitiikan että tämän taloudellisen tasa-arvon ja niin kuin se analyysin siitä, että niin kaikissa muissa puolueissa niin jompi kumpi painotus on vahvempi, mutta vasemmistoliitossa on molempia. Ja sitten toinen oli se, että mä oon aina pitänyt myöskin siitä niin vasemmiston kansainvälisyydestä. Se on mielestäni aina ollut yksi niistä liikkeistä, joka on puhun hirveän paljon myöskin kansainvälisestä solidaarisuudesta, ottanut kantaa globaaliin kauppapoliittisiin kysymyksiin, ää, veroparatiisitalouteen, myöskin näihin sodan ja rauhan kysymyksiin, että on tavallaan niin yrittänyt aina myöskin analysoida just maailmaa ja ainoastaan Suomea tai niin kansallisvaltion rajojen sisällä asioita. Mutta ehkä semmoinen tietynlainen globaali solidaarisuus on ymmärrys siitä, että, että, ihmiset niin kuin, että ne ihmisten intressit, rakentuu muiden asioiden kautta kuin se, että minkä valtion kansalainen – sä satut olemaan. Niin, niin se on aina ollut hienoa vasemistolaisessa ajattelussa. Täydellinen maailma. Täydellinen maailma haastattelussa on Vasemmistoliiton puheenjohtaja Li Anderson. Puhutaan seuraavaksi työstä. Ja tämä taitaakin olla vasemmistopuolueelle aika tuttu teema. Vasemmistoliiton tavoitteesta löytyy työajan lyhentäminen ja saat oot itsekin puhunut siitä, että Suomessa voitaisiin ainakin koklata vaikka nelipäivästä työviikkoa tai kuusi tuntista työpäivää äh, työaikaa. Miksi miks ajattelet näin, että työaikaa voisi lyhentää? Ö, no tähän asti Aika pitkään maailmassa kehitys oli sellainen, että kun työn tuottavuus nousi, niin myöskin työntekijät itse – halusivat ulos mitata sen työajan lyhentämisenä. Eli kun tehtaisiin tuli koneita suorittamaan aiemmin ihmisten tekäviä duuneja, niin sitten – Tuottavuus ottaa... nousi, niin sitä pystyttiin hyödyntämään sitä kautta, että esimerkiksi lauantai ei ole enää työpäivä – Suomessa, vaikka se oli sitä vielä. No, on siitä nyt aika monta vuosikymmentä, mm. mutta näin on ollut – kuitenkin aikaisemmin. Tämä kehitys, jos sen kohtaa loppui – ja, ja nyt me ollaan ehkä enemmänkin sellaisessa tilanteessa, jossa aika monet tekee vähän liikaakin töitä. Työuupumus ja burnoutit on niin hyvin yleisiä työikäisten aikuisten keskuudessa ja sit meillä on paljon ihmisiä, jotka ovat kokonaan ilman töitä. Mä ymmärrän sen, että tavallaan tää yleinen siirtyminen lyhyempään työaikaan niin on aika iso projekti, eikä, eikä välttämättä kovin helppo toteuttaa näin niinku reaalipoliittisena tavoitteena, mutta tällainen kokeilu pitäisi tehdä meidän mielestä jo ensi vaalikaudella, että kokeillaan, miten se vaikuttaa ihmisten hyvinvointiin. Vähän samalla tavalla kuin tämä perustulokokeilu, mitä nyt tehtiin. Miten tuohon kokeiluun pääsee mukaan? Me luulen, aika moniin kiinnostaa nelipäiväinen työviikko <laughs> tai lyhyempi työpäivä. Se pitää katsoa, katsoa jos päästään, päästään hallitusvastuuseen ensi vaalikaudella, niin, niin millä aloilla me sitä toteutetaan. Okei. Okay. No mutta tarkoittaako lyhyempi työaika myös sitä, että palkkaa tulisi vastaavasti vähemmän? Siinä voi olla vähän eri sovelluksia alakohtaisia siis, että musta riippuu tosi paljon, jos puhutaan matalapalkkaisesta siis hoiva-alasta esimerkiksi, niin en usko, että kellään ole taloudellisia mahdollisuuksia lyhentää työaikaa niin, että palkka lyhenisi samassa suhteessa. Et esimerkiksi Ruotsissa ja Göteborgissa tällainen kokeilu tehtiin, missä palkka pysyi, että ne tavallaan kokeilivat, että miten just hoiva-alalla kolmivuorotyötä tekevät, että miten heidän hyvinvointiin vaikutti se työajan lyhennys, mutta pidettiin palkka samalla ta tasolla kuin aikaisemmin. Äh, sitten saattaa kyllä olla taas muilla aloilla, jossa palkkataso on korkeampi, niin myöskin sellaisia, jotka mielellään niin kuin tavallaan lyhentäisi sitä työaikaa ja palkkaa, jos ei ihan samassa suhteessa, niin kuitenkin niin, että mutta se on sitten työntekijä ja alakohtaista, että mihin ihmiset itse suostuu. Et aika paljonhan tässä on myöskin kyse tavallaan asenteista suomalaisille työmarkkinoilla. me ollaan, Suomi on tavallaan tämmönen kansainvälisestikin verrattuna tämmönen koko, koko työaikamaa, että täällä ollaan Koko päivä töissä esimerkiksi naiset enemmän kuin muissa Pohjoismaissa. Ja tästä voitaisiin ää, vähän niin kuin ottaa niin, että Ehkä, ehkä tekisi niin kuin työmarkkinoille hyvää, ehkä tekisi ihmisten jaksamiselle, työhyvinvoinnille hyvää, ehkä tekisi syntyvyydellekin hyvää, ruuhka-vuosia vu eläville. Se, että olisi vähän enemmän joustoja, että olisi yleisempi myöskin sellainen kulttuuri Suomessa, että voidaan tehdä, tehdä niin kuin lyhyempääkin työaikaa vapaaehtoisesti. Hmm. No Vasemmistoliiton tärkeimmistä tavoitteista on myös ilmastonmuutoksen suitsiminen, ja mä haluan nyt kytkeä – tähän lyhyempään työaikaan sillä tavalla, että eikö olisi tosi hyvä juttu, jos ihmiset sais vähemmän palkkaa, – koska silloin he kuluttaisi vähemmän, ei lentelisi lomalle ympäri maapalloa ja saastuttaisi planeettaa. Eikö olisi tosi hyvä juttu, että kaikilla olisi myös pienempi palkka, jotta me ei kulutettaisi niin paljon planeetan resursseja? Äh, mä, mä ymmärrän, että sä takaa. Tavallaan pitää huomioida just se, että meillä on myöskin työtä tekeviä köyhiä Suomessa. Et sit, jos puhutaan tästä, niin pitää tavallaan huomioida myöskin eri todellisuudet, missä ihmiset elää. Musta se on niinku tärkeä nostaa esille, kun puhutaan työajan lyhentämisestä. Mutta äh, mikä on kaikista kallisarvoisinta, mitä me voidaan saada mun mielestä? Hän on aikaa, vapaa aikaa, aikaa meidän läheisten ihmisten kanssa, aikaa jolloin me voidaan myöskin tehdä paljon muuta niin kuin yhteiskunnan kannalta hyödyllistä, ihmiset järjestää kulttuuritapahtumia vapaa-ajallaan, ihmiset osallistuu järjestötoimintaan vapaa-ajallaan, ihmiset pitää huolta läheisimmistään vapaa-ajallaan, me tehdään myöskin paljon yhteiskunnan kannalta fiksua silloin, kun me emme ole töissä. Ja jos tän haluan kytkeä ilmastonmuutokseen, mä oon tällä 31-vuotiaana pohtinut tosi paljon tätä niin kuin, äh, mun sukupolven ilmastoahdistusta varsinkin kytkettynä esimerkiksi tähän lentämiseen, että me ollaan niinku poikkeuksellisen tietoisia siitä, kuinka iso asia tämä on ja miten nopeasti pitää ratkaista ja että se myöskin edellyttää niinku muutoksia meidän elämäntavoissa. Ja sitten me ollaan samanaikaisesti se sama sukupolvi, jolle sanottiin, että lentäkää, kokekaa, nähtäkää, nä, katsotaan. Mm, maailmalle. maailmalle. Mm. <laughs> Meillä ei ollut siihen mahdollisuuksia. Ähm, niin, niin jotenkin, että tavallaan kun mä tunnistan tää oravan pyörän aika monesta tyypistä mun omassa lähipiirissä, että tehdään hirveästi duunia, tehdään taas luovaa työtä, joka voi olla niin henkisesti aika raskasta, harmaata ylityötä Ää, ja sitten kaikki on niin piipussa, että ne ikään kuin tarvitsee sen getawayn, että ne niin lentää jonnekin Taimaahan tai Kreikkaan, mihin nyt sitten rahat riittää, vaan että ne pääsee niin pois. Et miten jos tämä työajan lyhentäminen voisi kytkeä niin, että muutetaan koko meidän niinku, tapa tehdä töitä ja elää sitä kautta niinku, ilmastoon näkökulmasta fiksumpaan suuntaan, että meillä ei olisi enää näin niin pakottava tarve, vaan päästä eroon kaikesta ja tauolle. Hmm. No lentäminen on tietenkin vain niin kuin yksi asia tässä ilmastonmuutoskokonaisuudessa, mutta mulle jää usein epäselväksi – että kun ilmastonmuutoksen suitsimisen yhteydessä puhutaan siitä, että pitää kuluttaa vähemmän planeetan resursseja. Niin jos palkasta ei olla valmiita leikkaamaan, niin mihin meidän sitten ne rahat pitäisi oikein laittaa? Mä ymmärrän tämän, mitä sanoit aikaisemmin, että tietenkin on myös köyhiä, pienituloisia ihmisiä, joille kaikkea on tärkeitä. Mutta laajemmin, mihin me, mihin me kulutetaan rahaa, jos ilmastonmuutos pitää pysäyttää? No siis onhan se selvää, että ilmastonmuutoksen kannalta on tosi paljon muutoksia, mitä pitäisi tapahtua – myöskin meidän jos Katsotaan vaate, vaatebisnestä. Se on järkyttävää. Öm, että se, että, että mitän, mihin ihmiset – voisivat sen rahansa käyttää, niin kyllähän voitaisiin kuluttaa huomattavan paljon kestävämmin kuin mitä me tehdään tällä hetkellä voitais kuluttaa palveluita paljon enemmän kuin me tehdään tällä hetkellä. Ja, ja sit, kyllä niin kuin toivon myöskin, että, että jos nyt ihmiset miettii niin kuin esimerkiksi liikkumistapoja, ää, että ne, joilla on rahaa, niin sitten pohtis sitä, että voiko mennä junalla lomakohteisiin tai voiko matkustaa Suomessa tai että voiko niin tehdä muun tyyppisiä valintoja kuin mitä tähän asti on tehnyt. Mm. Täydellinen Maailma haastattelussa Vasemmistoliiton puheenjohtaja Li ja Puhutaan seuraavaksi nuorista. Mitä Vasemmistoliitto lupaa nuorille seuraavalla vaalikaudella? Äh, no seuraavalla vaalikaudella mä luulen, että ehkä se meidän tärkein lupaus nuorille on se, että me olemme yksi niistä puolueista, jotka aidosti suhtautuvat kunnianhimolla ilmastonmuutoksen hillintään, joka myöskin ymmärtää sen, että meillä ei ole enää aikaa hukattavana. Et mä olin eilen puheenjohtajien ilmastopaneelissa, missä sanoin, että vuonna 2009, 10 vuotta sitten olin ilmastoahdistuneena kaksikymppisenä marssimassa Kööpenhaminassa, Kööpenhaminan ilmastokokouksen yhteydessä ja sehän floppasi ää, ja nyt on, siitä on kymmenen vuotta ollut tätä, että pitäisi tehdä jotain. Ja meillä ei ole aikaa enää niin sellaiselle poliittiselle puheelle, että nyt pitää alkaa tapahtua. Sitten toiseksi me ollaan kovasti myöskin pidetty ikään kuin nuorten puolia, mitä tulee koulutukseen. et niin kyllä varmasti yksi syy, minkä takia tämä koulutuksesta leikkaamisen jatkaminen on ollut niin helppoa, on se, että se nuorten ääni ei vaan kuulu yhtä vahvasti ää, edelleenkään eduskunnassa ja päätöksentekopaikoilla, mitä pitäisi. Hmm. No puhutaan – Loppuun vielä lyhyesti tästä Suomen poliittisesta järjestelmästä ja siitä, miten asioista päätetään. Vasemmistoliitto on viettänyt viime vuodet oppositiossa ja iso kuva suomalaisessa politiikassa on tietenkin se, että hallitus – nyt sitten päättää, mitä Suomessa tapahtuu. Näin homma toimii, kun meillä on enemmistöhallituksia. Onko Li Andersson sun mielestä reilu, että ne äänestäjät, jotka sattuu äänestää hallitukseen sujahtavaa puoluetta, saa – mahdollisesti tahtonsa läpi aika monessa asiassa ja sitten taas ne, joiden puolue päätyy oppositioon, niin jää neljäksi vuodeksi nuoleman näppejää? Politiikka on kyllä hieman, se ei ole ihan noin mustavalkoista, vaan, vaan tota, kyllä se niin dynamiikka on vähän erityyppinen, koska ilman, ilman hyvää oppositiota ei ole demokratiaa. Eli kaikissa demokratioissa opposition rooli on aivan hirvittävän tärkeä, koska sen tehtävä on haastaa hallitusta, kyseenalaistaa mitä tehdään ja esittää ää, parempia vaihtoehtoja. Jos nyt miettii tätä vaalikautta, niin oppositio on itse asiassa aikaiseksi aika paljon. Me ollaan, on paljon tällaisia lakiesityksiä, mitä hallitus antoi, mikä ne on perunut. Varhaiskasvatusmaksujen nostaminen, mitä olivat tekemässä, ää, eläkeläisten ää, sosiaaliturvaa oltiin heikentämässä asumistuen osalta, Et on niin paljon tällaisia yksittäisiä päätöksiä, jossa me ollaan, olemme niin kuin hyvällä kritiikillä saaneet asioita aikaiseksi. Mutta eikö oppositiosta myös olla sitä mieltä, että tämä hallitus on tehnyt hyvin ehkä porvaripolitiikan näköisiä toimia Suomessa viime Hyvinkin, vuosina? Hyvinkin, joo. Siis tätä hallitusta ei voi moittia siitä, etteikö, va, etteikö olisi saatu asioita aikaiseksi, mutta että meidän näkö näkökulmasta aivan vääränlaisia asioita. Mm. Et siis on tämä jos miettii meidän ehkä puna punavihreän opposition näkökulmasta, niin Tää hallitus on ollut arvokysymyksissä äärimmäisen konservatiivinen. Translaki ei ole edennyt. Ää, miesten ja naisten välistä tasa-arvo kuitattiin yhdellä lauseella hallitusohjelmassa, missä vaan todettiin, että naisten miehet nyt on tasa arvoisia Esimerkiksi tämä lomarahaleikkaus, mikä kohdistettiin julkiselle sektorille, oli täysin ristiriitainen sen kanssa, että halutaan kaventaa palkkaeroja tai lisätä tasa-arvoa työelämässä. Perhevapaudistusta ei tehty. Ää, aborttiohikeus asia, mistä pitää edelleen niinku, äänestää, Et ulkoministeri esittää aborttivastaisia kannanottoja julkisuudessa Suomessa vuonna 2019 käsittämätöntä. Ää, sitten niinku, työmarkkinapolitiikka on ollut erittäin ää, raakaa, että se on niinku, ollut selkeästi työnantajapuolta hyödyttävää, on leikattu työntekijöiden palkkoja suoraan, tosi poikkeuksellista poismaisis mittakaavassa niin, ja kes... sitten vielä mm. tää tulonjakopolitiikka. Niin, ei eli... tavallaan niinku köyhiltä otettuja ja rikkaa niin, ehkä nyt sit voi sanoa, että hallituspuolueita äänestäneet on saanut vähän enemmän kuin oppositiopuolueita äänestäneet. No siis totta kai, ei, ainahan saa enemmän aikaiseksi, mutta että –– mutta että on niin kuin hyvä kaikkien tiedostaa se, että aina on jotain puolueita oppositiossa ja oppositiossa on demokratiassa myöskin tosi tärkeä – Tehtävää. Ja seuraavalla vaalikaudella Vasemmistoliittokin sitten tietenkin haluaa tehdä oman näköistä politiikkaa. Li Andersson, ihan viimeisenä kysymyksenä, haluaisitko sä elää sellaisessa täydellisessä maailmassa, jossa Vasemmistoliitto päättää kaikesta? Ihan kaikesta. Mm. Äh, No ehkä siis siinä mielessä ei, että kyllä minusta tämmöinen monipuolueparlamentaarinen järjestelmä on kyllä kerta toisensa jälkeen ää, näyttänyt vahvuutensa, jos me nyt verrataan tilanteeseen esimerkiksi Briteissä tai Jenkeissä tai monissa muissa tämmöisissä niinku kaksipuoluejärjestelmän maissa, mutta tietenkin mä toivoisin, että me saatais olla vallassa yhteistyössä sellaisten puolueiden kanssa, joiden täydelliset maailmat ovat mahdollisimman lähellä meidän. Koska silloin se tarkoittaa myöskin sitä, että se politiikka, mitä me tehdään, aidosti on sellaista, mikä vie oikeaan suuntaan. Kiitos haastattelusta Vasemmistoliiton puheenjohtaja Li Andersson. Kiitos. Tämä on Täydellinen maailma ja Jussi Latvala.